Gözəl bir ifa gələcək bizim Elvin Əzimovdan... elran buyur çox gözəl mahnı var ol və əz tamaşaçılarımız bunun çox gözəl klipi var